Necula Ionanu revine pe scena politic, fondează un nou partid politic. Fostul primar al sectorului 2-i mâna dreapta lui Gabriel Opran Neculai Necula Ionanu, îi pregte pe revenirea pe scena politic. Pentru ce în ceea ce privete un prul situația juridic este una extrem de încurcat. Necula Ionanu a pus bazele unui nou partid politic. Pe rolul tribunalului București a fost înregistrat solicitarea de acordare a personalității juridice pentru partidul Ader la Democrație, Educație și reconstrucție, Ader, care l are drept preedinte fondator pe Necula Ionanu. Alturi de Neculai Ionanu. Printre fondatorii figurează profesor dr. Ioan Iergina și Marius Cosmescu, fost lider al unui sector 2, consilier local din partea acestui partid. Până la ora transmiterii acestei tiri, Necula Ionanu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.